Želite li vidjeti pasmine pasa s kojima se teško nosi čak i iskusni vlasnici pasa? Najgori psi za početnike zahtijevaju znanje, iskustvo i prije svega posvećenost svojih vlasnika kako bi postali odlični kućni ljubimci. Koje karakteristike čine najgore pse za početnike? Karakteristike pretjerane energičnosti, teritorijalnosti, agresivnosti i dominantnosti. Početnici se zbog neznanja ili pak manjnika vremena jednostavno ne mogu nositi s ovim zahtjevnim psima. Ako vi znate još neku pasminu pasa koju ću ja možda izostaviti u videu svakako je podijelite sa svim ljubiteljima životinja kao komentaru u opisu. Sada slijedi lista top 10 najgorih pasmina pasa za početnike. Na desetom mjestu liste nalazi se pasmina Rottweiler. Rottweivere su odvažni, snažni i odadni psi te mogu biti odlični čuvari ako se socijaliziraju i ako se vlasnik pravilno odnosi prema njima. Takav je problem nastaje kod neiskusnih vlasnika pasa. Iako Rottweivere mogu biti mirni i nježni divovi, oni također mogu biti i opasni i dominantni psi. Oprezni su prema strancima te posebno prema drugim psima i životinjama. Rottweileri su mirni, neustrašivi, poslušni, dobročudni, oprezni, samopouzdani, samouvjereni, smireni i hrabri. Dakle ne preporučuju se početnicima, ali ako imate znanja o psima, Rottweiberi će biti mirni, odani i izuzetno moćni čuvari. Na devetom mjestu liste nalazi se pasmina Cane Corso Pas. Cane Corso su izuzetno dobri psi čuvari kojima je također neophodna rana, socijalizacija, dresura poslušnosti i puno fizičke stimulacije kako bi bili dobri kućni psi. Kanekorso psi su oprezni, zaštinički nastrojeni, stabilni, mirni i tihi. Kao odlični psi čuvari oni su oprezni i ne vjeruju nikome osim svojim vlasnicima. Potrebno je rano ih socijalizirati i trenirati kako ih prihvaćali druge. Također oni su dobri i nježni prema svim članovima svoje obitelji. Na osmom mjestu liste nalazi se pasmina Erdel Terrier. Erdo Terrier psi mogu biti odlični osobni čuvari te tragači. U Prvom i Drugom svjetskom ratu koristili su se za zaštitu vojnih časnika. Zašto se nalaze na listi najgorih pasmina pasa za početnike? Erdo Terrieri su oprezni, hrabri, inteligentni, samostalni, samopouzdani i prijateljski. Dakle ovi psi su samostalni i samopouzdani, a s druge strane izuzetno inteligentni te je početnicima vrlo teško kontrolirati njihovu narav. Ako ne dobiju dovoljno fizičke i mentalne stimulacije izuzetno su destruktivni. Često se čak i iskusniji vlasnici pasa teže nose s ovim psima. Na sedmom mjestu liste nalazi se pasmina Bull Mastiff. Bull Mastiff pas je neustrašiv obiteljski čvor, a s druge strane jako nježan pas. Ipak ovim psima potreban je snažan vođa čopora koji će postaviti granice. Bull Mastiffi su pouzdani, odani, predani, oprezni, snažni, nježni, zaštnički nastrojeni, mirni i hrabri. Oni vole razmišljati svojom glavom te je potrebno posvetiti puno vremena na dresuru poslušnosti. Često se navode kao loši psi za početnike i stručnjaci ih ne preporučuju novim vlasnicima. Također Blue Mastiff pas može biti neprijateljski raspoložen prema drugim životinjama tako da je neophodna rana socijalizacija. Na šestom mjestu liste nalazi se pasmina Dalmatinac. Dalmatinac je vesel, razigran i otvoreni pas koji je uvijek pun energije. Ova činjenica čini ga zahtjevnim i manje pogodnim za početnike, zašto? Mogu biti izuzetno anksiozni i kao posljedica toga je jako destruktivni ako ne dobiju dovoljno fizičke stimulacije. Također dalmatinci su energični, inteligentni, razigrani, osjetljivi, prijateljski i aktivni. Njihov poseban izgled i velika popularnost često ih čini vrlo popularnim izborom za kućne ljubimce. Veliku popularnost doživjeli su nakon filma 101 dalmatinac. To je također uzrokovalo i drugi problem, koji? Nakon filma počeo je nagli i neselektivni uzgoj dalmatinac pasmine pasa. To je dovelo do nestabilnih krvnih linija te pasa s problemima u ponašanju poput hiperaktivnosti, grizenja, agresije i sl. Dakle često se vlasnici pasa ne mogu nositi s ovim energičnim psima. Na petom mjestu liste nalazi se pasmina Aljaški malamut. Aljaški malamut je još jedna pasmina pasa koja je često prezahtivna za početnike. Radi se o velikim i jakim psima koji zahtijevaju puno prostora i ne podnose najbolji život u kući. Nikako ne podnose samoću, ali opet vole putovati te odlaziti samostalno. Aljaški mamamuti su ljubazni, predani, dostojanstveni, odani, razigrani i prijateljski. Zahtijevaju puno fizičke aktivnosti, jako se linjaju, često laju i izuzetno su usjetljivi. Mnogim vlasnicima pasane odgovaraju ove karakteristike te se teško nosi s ovim psima. Upravo zada se ne preporučuju za početnike. Na četvrtom mjestu liste nalaze pasmina Border Collie. Izuzetno inteligentni psi Border Collie pasmine pase često se nalaze prvi na ljestvacima inteligencije. Malo manje je poznato kako se radi o izuzetno okretnim, brzim i energičnim psima. Oni vole biti zaposleni, a također jedna kraća šetnja na dan nije dovoljna da stimulira psa mentalno i fizički. Border Ci psi su pametni, energični, odgovorni, oprezni i uporni. Zahtijevaju puno vremena od svog vlasnika pasa. Ako ne dobiju potrebnu stimulaciju bit će izuzetno destruktivni te žvakati sve na što naiđu. Vlasnici navode kako im unište pola stvari po kući. Dakle ako tražite kućnog psa koji će dugo vremena ostati sam u kući ili nemate dovoljno vremena da im se posvetite, tada Border Coll pas nije za vas. U nastavku ćete vidjeti top 3 najgore pasmine pasa za početnike, pa krenimo. Na trećem mjestu liste najgorih pasmina pasa za početnike nalazi se pasmina kineski Shar Pei. Kineski Shar Pei pas može biti odličan pas ako ima iskusnog i dobrog vlasnika. Ipak radi se o psima koji se jako vežu za jednu osobu, oprezni su prema svim drugima i izuzetno su teritorijalni. Kineski Shar Pei psi su oprezni, ljubazni, predani, neovisni i nježni. Potrebno je puno asertivnosti od strane vlasnika koji će dobro upoznati svog psa i pravno se odnositi prema njemu. U pogrešnim rukama ovaj pas može postati opasan čuvar. Na drugom mjestu liste najgorih pasmina pasa za početnike nalazi se pasmina Čau Čau. Prekrasni pas Čau Čau nije na glasu kao lijepi mali lavić iako tako izgleda. Nalošijen su glasu kao izuzetno zahtivni psi za početnike, zašto? Ćao Ćao psi su povučeni, odani, neovisni i tihi. Oni su inteligentni, ali tvrdoglavi te izuzetno sumnjičavi, zaštinički nastrojeni i teritorijalni. Kako bi se spriječilo agresivnosti i probleme sa autoritetom, ovim psima potreban je iskusan i dobar vlasnik. Eksperti će često nalaziti kako ovim psi nikako nisu za svakoga. Svijedi najzahtjevnija pasmina pasa za početnike, spremni? Najzahtjevnija pasmina pasa za početnike je pasmina Akita. Akita Psi je izuzetno odani i lijepi kućni ljubimac. Ipak iza lijepog ljubimca skriva se oprezan, jak dominantan i neustrašiv čuvar. Izuzetno su osjetljivi i rezervirani prema svima. Zahtjevni su za početnike, zahtjevaju ravnu socijalizaciju, dobro odnošenje te puno dresure. Akite Psi su začnječki nastrojeni, poslušni, osjetljivi, oprezni, neovisni, mirni i odani. Dakle, iako nisu najbolji započetnike, radi se o pasmini pasa koji je simbol za vjernost i ako se pravno odnosite prema njima imat ćete odavnog prijatelja do kraja života. Njima je jednostavno u prirodi da preuzmu inicijativu te štide svoj dom i obitelj. Često možete čuti kako ne postoje loši psi koje dobra da i pravno odnošenje neće učiniti dobrim kućnim ljubimcima. Slašte li se? Ako već i niste iskusan vlasnik pasa, a želite se upustiti u jednu slatku avanturu nabavlju zahtivnog psa, ono što možete učiniti jeste educirati se. Dakle gotovo svaki pas može biti odlični kućni ljubimac ako ste vi dobar vlasnik. Ako sam propustio određene pasmine ili želite podijeliti s nama neke informacije, svakako vas pozivam da ostavite komentaru u opisu. Želite li vidjeti više?